Når vi nå har fått samlet lage eller teamet som skal lage dette nettstudiet så må vi begynne å fordele arbeidsoppgaver mellom de forskjellige deltakerne i kurset som er definert med hvor mange timer de ska bidra in. Vi har et prinsipp hos oss at det minst må være to personer for å lage en modul. Den ene kan godt være hovedforfatter, men den andre den må på en måte være kvalitetssikrer slik at vi sikrer oss at det er i hvert fall to mennesker som har gått god for at dette innholdet håller faglig høyt nok nivå. Vi pleier å kanske ha to til tre i en slik redaksjon eh, i forhold til å lage modul. Hvis det blir flere enn det, så føler vi kanskje at det blir litt for mange kokker. Her er det jo kanskje annerledes i forhold hvis man begynner å spesialisere sig på forskjellige oppgaver av innehållsproduktionen for exempel video animation textproduktion bildillustrationer så vidare så trengs det klantsje flera människor än så så. Men på högskolan östfall i, i de flesta studierna vi har lagt har vi varit redaktioner på en måte 2 till 3 personer som lagar det fagliga innehållet. Och projektledar, detta blir omtrent som en nyhetsredaktion så projektledar, den er redaktör. Og det er veldig vanlig at deltakerne ingår i flere redaksjoner, og ansvarlig redaktör prosjektleder, han ingår kanskje i alle, eller i hvert fall i flere av modulene. I praxis så viser det sig av og til at det ikke er mulig, rent som sånn timemessig og ressursmessig bruk, og at det blir litt for mange på innholdsproduksjonen i hver modul. Men det er veldig greit at prosjektleder på en måte har en veldig god kontakt med redaksjonene, og på en måte så er det han også en kontrollør. Han må jo innom og høre på hvordan går arbeidet i denne redaksjonen. Er det på vei til å produsere innhold, eller er det fremdeles på idemildringsfasen? Og da pleier veldig ofte prosjektleder og... Si, hus på at dere skal levere innenfor fristen og husk på at dette er timetallet dere har i forhold til å faktisk levere innholdet på denne her. For et godt tips, det er å ansvarliggjøre redaksjonen. Hvis du for eksempel som oss setter av 100 til 120 timer på lage en modul, så må du si til redaksjonen at dere må levere et produkt tilbake til meg som prosjektleder i forhold til den tiden. Og da går det ikke an å si at... Nei, nå har vi brukt opp alle timene, men vi er bare halvveis. Det handler om å ansvarliggjøre redaksjonen. I hvert fall så må de melde in til meg som prosjektleder tidlig at det kommer til å trenge mer resurser. Vi pleier ofte å lage 7-10 moduler i et NETPED eller NETMOOC-prosjekt, og da er det sånn at jeg har også et behov for å fordele ressursene likt mellom de forskjellige redaksjonene. Riktig nok så kan det hende at vi bygger på noe vi har laget tidligere, altså reviderer innholdet vi har lagt tidligere, enten som vi har laget internt eller som vi har kjøpt inn eksternt, og da trengs det jo kanske mindre ressurser i utvikling av den, så vi igjen kan investere i en modul som utvikles helt fra bånd.